مرحبا اهلنا هلا الجمال مرحبا مرحبا فيكم يا عالينا المقامي يا ضيوف شرفوا الحفل بلاد ارحبوا تدير يا روس الكرامي أرحبوا العبد العزيز شوش الهجوم و بفرح بفرحه عسل خريف مبروك له مبروك والود له محصود يا جن الفرح بالعمر اللي لما كثير الفعايل تصير مشتعد و شفنا الكرم الطيب واحلى كبه و عبد يا عبد العزيز احزانك انت الفوق انا مين اهلا هلا أهل بين الجمال مرحبا فيكم يا عالينا المقامي فيكم يا عادين السياح ضيوف تشرفوا الحفل من يا يا روس ارحبوا ترحبوا يا روس الكرامي العبد العزيز اشوش ابهج وهني بفرح عسل خريف يا عبد العزيز أنا كلمة الفوز يا نعمة دخانك لوم